Пане Романе, як зазначав пан Сирський про те, що зараз триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут, що в обороні Бахмута є військова необхідність, командування наразі прораховує усі можливі варіанти розвитку подій. Розуміємо, що не можна нам розповісти про те, які варіанти розраховуються, але поділитися оперативною інформацією, що наразі відбувається у Бахмуті, були би вам дуже вдячні. Ми з батальйоном «Свобода» зараз знаходимося на бойовому змагодженні. Зараз в 4-ї бригади оперативного призначення рубіж. Містом тримають оборону в позиції, де ми перебували. І інші підрозділи кріпко тримають оборону, дуже кріпко дають Кацапам по зубах. І нижчать їх там пачки. Кацапня намагається перти. Кацапня, перей з великою напругою, валять з усього, чого можуть. Дуже накривають артою. Різних типів РСЗО, АГС, СПГ великих успіхів не мають, хоча й бувають там, що вони там щось досягнули. Якихось результатів. Великих результатів в них немає. За кожну якусь посадочку вони вложать там сотні своїх цих бойових шакалів, сточують там свій бойовий потенціал. Я щиро сподіваюся, що. Під Бахмутом вони будуть відбиті, дуже крепко там помучану і помучать до кінця по зубах. І звідти почнеться наш анонсований наступ. І ми дійдемо, ну, мінімум, то до кордону, а далі будемо чекати на краю. Раніше багато хто з військових експертів заявляв про те, що Бахмут не має такого стратегічного значення, що НАТО багато наших військових там, на жаль, помирають. Зараз А чи можемо ми говорити про те, що Бахмут має велике стратегічне значення? Кожна ділянка нашої землі, кожне місто, кожне село, кожна будь-який кваптик нашої української землі для нас має величезне значення. Тому що так на жаль, хлопці гинуть це війна. Всі вони в нашому серці, всі вони титани, і вічні захисники. Та все ж під час наступу. А рано чи пізно нам потрібно буде відбивати наші міста? Ті, що кацапня зараз на жаль захопила. Під час наступу втрати на жаль більші, ніж коли оборона. Тому Бахмут тримається, Бахмут стоїть, Бахмут б'ється криваво б'ється, жорстоко б'ється. Але б'ється, залишається і буде українським. 100% ми в це віримо, завдяки вам таке це відбудеться. Пане Романе, чи спостерігається зі сторони Російської Федерації збільшення особливого, особового складу? Я маю на увазі, як про військо, я маю на увазі таки про збільшення постачання техніки. тобто Чи намагаються вони от всі свої сили, всі свої резерви кинути і, наприклад, там відвоювати, тому що от не вдається їм? Ні ну, для кого не секрет, що на КАЦАПі йде прихована мобілізація, що там е, грибуть всіх по вимогу. Переконаний в тому, що там багато хто ховається і намагається, щоб не піти. Е, там, хочилося б втавірити. Та все ж мобілізація там триває. Е, КАЦАПня там йдуть розмови про те, що вони вже хочуть зняти з глибоких тилів резервів е, там танки Т-54, Т-55. Т-55 ці які, ну це техніка сторічної давнини, це жах, та все, ж, та все ж таки наша піхота. Для нашої піхоти це величезні проблеми, тому що як би вона не було ця стара радянська техніка, але це важка броньована техніка і однозначно вона не витримує ніякої критики і ніяк не може стояти в порівнянні з новітньою технікою, що надається нам і планується, що буде надаватися нам, там, типу танку леопарди або ж подібне. та все ж для піхоти, для нашої це волончизні проблеми може створити. А Кацапня таким чином намагається, намагається хоч щось досягнути. З ним, там, я думаю, що з монументів познімають Т-34, покидають бляшанки. Ну, власне, з одного боку, чим старіше, тим воно більше його простіше знищити з одного боку, а з іншого боку в нього в них їх тисячі, на жаль. І це так створює, ну, створює величезні труднощі. Про ситуацію в Волгодарі хочу також у вас запитати, Вказується про те, що там, в принципі, ні для кого не секрет, що там внутрішні йдуть розборки між армією Російської Федерації і так званою армією Пригожина, вагнерівцями, кажуть, що вони воюють уже між собою і що армія Російської Федерації намагається взяти Бугледар, а армія так звана Пригожина намагається взяти Бахмут і принести Путіну на підносі і показати про свої досягнення, про ось цю таку боротьбу всередині самої Російської Федерації. Що можете сказати? І чи відповідає це дійсності за вашим Спостереження, ну власне, то ж насправді добре для нас. Вони там між собою гризуть, і чим більше вони гризуться, тим більше розпорошена їхня увага. Ми з батальйону Свободами перебували на південних ополицях під Бахмутом. Зараз там хлопці 4 ї бригади, і те, що з ними спілкуванні нам говорять, то Контингент КАЦАПів не зменшився. Їхній наступ, вони пруть. А те, що в них там є проблематика всередині, якась, і те, що вони там покидали цих новомобілізованих е е терористів Багнера, там, що вони їх там не забирають, Це свідчить якраз про те, що у них є внутрішні перепитання і внутрішні проблеми. Я щиро сподіваюся, що вони там внутрішньо один одного поперегрязають, і перейде оця вся історія, що вони там... Повернуться на Кацапі і пішли там стрілятися. Це мог правильно. Діж те, що ми спостерігаємо, ці страшні дії, що відбуваються на нашій Богомданій землі, що воно в Україні, то це, це найгірше. А то, що вони там гризуться між собою, то нехай повертаються до себе в Кацапі, і там потім поперевбиваються. То всім на то буде все рівно, всьому світу все рівно. Тому що Кацапі, я ще розподіваюся, що ця не до імперія рухне, то й не до імператор бункерний теж десь там здохне, що ніхто не знати, де він похований. Отто це я щиро сподіваюся, що так якась тара має